طبعا التسديد من اهم المهارات الاساسيه اللي لازم اي لاعب في اي مركز يكون مكنها وفي الفيديو ده هنشوف 3 تدريبات بسيطه هتطور تسديداتك من حيث الدقه والقوه ومش هتحتاج اي حد يساعدك وانت بتنفذ التدريبات دي كل اللي هتحتاجه مجرد كرة ومكان تتدرب فيه فادينا لايك على الفيديو عشان ده بيساعد القناه تكبر ولو انت جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس ده يكون أول تمرين هتبدا تجري بالكوره من نص الملعب وتعمل تارجت بالكونز بعد 10 ياردة وعادي لو مش معاك كونز اتصرف باي حاجه والتارجت ده هيكون المدافع الوهمي اللي لازم تعدي منه عشان تقدر انك تسدد على المرمى مهم انك تاخد لمسات كتيرة على الكوره وتركز في كل لمسه ودايما ارفع عينك وما تفضلش باصص على الكوره وبس عشان رؤيتك تكون اوسع وعلى مدى ابعد وده حل من الحلول للناس اللي بتسالني كتير عن مشكله التوتر اللي بيجيلهم في الماتشات فتحل المشكله دي بانك تتعلم انك ترفع عينيك وانت بتجرب في التدريب وبعد ما تتعود على يجي وقت الماتش وتلقائي هترفع عينيك لما تكون الكره معاك وده يساعدك انك تاخد قرارات احسن لانك بتكون شايف الملعب كله وشايف اماكن زمايلك والفريق الخصم ومش هتقلق بعد كده في الماتشات لو اتعودت ترفع عينك سدد في كل الزوايا يمين شمال ارضي عالي جرب في كل الأماكن وبأي تكنيك أنت عايزه لحد ما يبقى ليك ستايلك وطريقتك الخاصة في التسديد هتتدرب على التمرين ده 12 تكرار في مجموعتين يعني هتعمل التمرين 12 مرة متواصل بعد كده تاخد 5 دقايق راحة وتقوم تعمل التمرين 12 مرة كمان بس كده ده كان أول تمرين ده هيكون تاني تمرين هتبعد عن المرمى بمسافة لا تقل عن المسافة دي ولو بتتمرن في ملعب 11 فحاول تبعد اكتر هتدي ظهرك للمرمى وتبدأ تنطق الكورة من خمس لعشر مرات بعدها ترفع الكورة في مكانك وتستلمها من لمسة واحدة بس وتسدد اهم ما في التمرين ده استلام الكورة دايما بيكون مضغوط على المهاجم وقت ما بيستلم الكرات العاليه وفي المواقف دي المهاجم بيكون مطلوب منه انه يستلم الكوره صح وما ياخدش لمسات كتير عليها عشان المدافع ما يقطعهاش منه والتمرين ده هيفيدك في المواقف اللي زي دي لانه هيطور عندك استلام وتهيئ الكوره من لمسه واحده قبل التسديد وده هيخليك تستغل فرص اكتر فاحسن طريقه للاستلام انك تكتم الكوره بباطن قدمك قبل ما تلمس الارض مع دوران جسمك بالشكل ده وده عشان تفتح لنفسك الزاويه وتسدد اتكلمت عن التمرين ده في فيديو قبل كده ولو حابب تتفرج على الفيديو كامل هسيبلك اللينك بتاعه في اول كومنت تحت هتتدرب على التمرين ده 12 تكرار في مجموعتين نفس التمرين اللي فات بالظبط وبس كده ده كان تاني تمرين ده هيكون التمرين الثالث الغرض من التمرين ده انك تركز علي قوة التسديد وانت فاتح سبرنت وجاي علي سرعة كبيرة هتبدأ التمرين بسبرنت من نص الملعب وهتسيب الكورة على مسافة لا تقل عن المسافة دي وكل اللي هتعمله انك تسدد بأقصى قوة وتحاول تظبط دقة الكورة على المرمى، لكن الهدف الأول من التمرين هو انك تشتغل على قوة التسديد، التمرين ده متعب شوية وأحسن وقت تقدر انك تستفاد فيه هيكون بعد ما تتعب من السبرنتات اللي هتعملها وتركيزك يبدأ يتشتت ففي الوقت ده أنت مطلوب منك انك تركز أكتر وتظبط رجلك على الكورة عشان لما تيجي تنزل في ملعب 11 فالموضوع هيكون سهل إلى حد ما بالنسبة لك عشان المرمى بيكون اكبر من ضعف المرمى ده. هتتدرب على التمرين ده 12 تكرار في مجموعتين. وبس كده ده كان التمرين الثالث. فلو لسه مكمل الفيديو لحد دلوقتي اكتب لي في الكومنتس تحت انت مواليد كام وبتلعب في نادي ايه؟ وظبطني بقى سبسكرايب للقناه الاحتياطيه وهتلاقي اللينك بتاعها في اول كومنت تحت وفولو الانستجرام هتلاقي اللينك برده في اول كومنت تحت واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.